13-річний Дмитро приїхав сюди на велосипеді з району вулиці Троїцької. Паркує його біля входу в заклад. Хлопець розповідає, посьорбити молочного коктейлю приїздить сюди майже кожного дня. Мені розповіли друзі, і з того моменту я приїжджаю сюди день. Можна по всьому котлу вов брати кожен день на квітки по одному разу в день. З іншого боку, стільки й Хлопець розповідає, що дітлахи зазвичай надають перевагу молочним коктейлям. Діти приходять з рейдю, ми любимо часто з Карлс-Новідського центру, я робила виставку. Ми готові скупити молочні коктейлі, скупимо їх сиропом, абсолютно новим. Частіше, що там, квітні... Бананове, вишневе. В общем, є свої навіть постояльці, але ну, нам не жалко, дітям роздаємо, дітям радуються, і це найголовніше. Артем поєднує підприємницьку діяльність з волонтерською. Говорить, що така ініціатива Міжнародного фонду 4UA в Миколаєві працює понад 6 тижнів. Ми у себе в волонтерському центрі отримали допомогу від спонсорів «Молоку Ягодинське» і, і вирішили зробити, на наш взгляд очень добре, добре, и позитивную акцию, которая направлена на детей. На детей города Николаева, для которых и так сейчас тяжелая обстановка. И, скажем так, не всегда получается им уделить или обратить на них внимание. Ребенок любой до 14 лет может получить бесплатно напиток. Это может быть молочный коктейль с любым вкусом, либо же детский лад. Напитки состоят из, из молока и из сиропа. Таке молоко може зберігатися півроку. Коли воно закінчується в якійсь з кав'ярень, зі складу гуманітарного штабу довозять необхідну кількість паків, розповів Артем Руденко. Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.